سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي اليوم كنجيكم جيكم فيديو جديد يعني الظروف اللي كتعرفوها يعني أنت عاد لو بقى الدكتورنا ما كان قدروش يعني نسافر بزاف ما كان قدروش والظروف بالعمل واللي كل كيعرف كي يعني صعيب ده بقى كنش وانت يعني هنا في أوروبا يعني بنادم ما يقدرش يسافر ما يقدرش يدير فلوقات يعني برا بالموتور ولا بالطوموبيل يعني تنعتذروا ولهذا اليوم جيت ان شاء الله بواحد يعني واحد يجي واحد الكونتيني جديد يعني علاش لا ما نبقوش نناقشوا مواضيع واخا نكونوا جالسين في الدار يعني هنا يعني تيكون عندنا الوقت يعني واخا ما كينش الوقت بين قوسين نقدروا ان شاء الله نديروا الوقت كما شفتوا في, في العنوان تاع الفيديو يعني كيف ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نصرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كما يرون الناس في التواصل الاجتماعي وفي الميديا وفي التلفاز وكل شيء مع العلم أنا ما أبقى أن لا يوجد التلفازة لا الميديا يعني التلفازة نهائية لا يوجد لا يعني ما عدلشت شيء حاجة في الفيسبوك ولا في اليوتيوب المهم أه بغيت نقول لكم شيء حاجة يعني الرأي ديالي الخاص باش الناس بزاف ما يبقوا يقولوا لاواها يعني أنا تنحاول نهضر يعني مرتاح وما معصبش لأنني هذا الرأي ديالي الشخصي كل واحد ورأي دياله يعني كما شفتوا هاد المشكل هذا اللي واقع نتاع يعني الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كنشوف الناس كل شيء مطلين بهذاك البروفي إلا رسول الله نفديك يا رسول الله إلا هادي رأكم كلكم شفتوا هذاك شيء مزيان أنا ما ما كنقولش ماشي مزيان ولا مهم الله أعلم آه مظاهرات في العالم كامل يعني كل شيء تنديد تنديد تنديد المقاطعات المنتوجات الفرنسية وزيد وزيد وزيد وزيد هذا الشيء كامل يعني كنظن يعني أنه 98% يعني ترجح الكفه تاع 98% كل شيء متفق على هذه القضية هذه أنا ماشي يقولون ما متفقش ولكن ماشي هذه الطريقة الصحيحة باش نصروا يعني باش نصروا ولا يعني باش نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم باش نبينه بإننا را كان بغيوة. يعني هذا الشيء يعني ما كاينش شي مسلم فوق الكره الارضيه اللي ما حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الطريقه والطرق اللي كنخرجوا بها يعني في التواصل الاجتماعي يعني هذه الطريقه هذه شويه غريبه وهذه الطريقه هي اللي كيقلبوا عليها هاد اعضاء الله اعداء الاسلام هما فجاه يعني ماكرون قال الاسلام يعني تمر بازمه يعني علاش اصلا علاش قال هاد آه علاش قال هذه الهضره هذه يعني كان متوقع غادي تكون ردود افعال من المسلمين يعني اللي راكم عارفين بلا ما نقول لكم اوكي يعني بعد هذا الشيء سبح الله العظيم ربي يعني بلا حنا ما نديرو حتى حاجه ربي نزل عليه من السماء هذيك صوفي لانني ما متبعش الاخبار بزاف غير اسمحوا لي على هذه المعلومات يعني البسيطه اللي عندي يعني اخر معتقله يعني كانت يعني اخر معتقله فرنسيه اللي الدوله الفرنسيه خسرات المليون تاع الأوروات يعني ملايين ملايين الاوروات يعني اللي خسرات لتخرج لان عندها هذاك واحد شيء كبير بزاف، يعني وكانوا موجودين يعني خطاب نتاع الرئيس ماكرو، كان يكون هذاك الشيء في التلفازة مباشرة وكل شيء، اللي كيتفاجأ ماكرو عندما كي يسلم عليها في الطيارة يقول لها صوفي تقول له لا تسميتي صوفي انا معك مريم وانا الان مسلمة، وفي ندوة الصحفية يعني مصغرة قالت لهم بانني انا علاش جبتوني؟ وانا كنت كنفضل نعيش في مالي مع هذوك اللي كانوا خاطفينها ومع العلم ان هذيك كانت رهيبه وكانت كتمشي كدير يعني مساعده انسانيه وبزاف د الحوايج ولكن كدير تنصير كانت هي واحد الايطاليه وقيله يعني يعني على حسب معلوماتي يعني القليله يعني كانوا تادير التنصير وهذا الشركة راه كان شحال هادي وقع في المغرب ويعني وتصداوا له بشي طرق يعني كيمشيو الناس كيعطوهم كي الحوايج كيداويهم كيعطيوهم المساعدات ومساعدات ولكن ما خفي أعظم يعطيهم واحد الكتيبات فيهم يعني كيفيه التنسير المهم هذا ما ماشي موضوعنا وشوف سبحان الله العظيم يعني هذوك الناس اللي كانوا احتجزوا ارهابيين وهذه يعني الحمد لله خلاه يعني تحب الاسلام ويدخل الاسلام من الباب الواسع ولله الحمد وكانت واحد الصدمه واحد يعني الصفعه قويه لماكرون الانصار ديالو في فرنسا اوكي فاش وقعت هاد الصدمه هذه يعني انا ما تنقولش هداك الشيء اللي وقع نتا هداك الشيء ششاني وهداك الشيء نتا واحد الاستاذ هادي بالنسبه للراي ديالي الشخصي يعني البسيط يعني انا اي حاجه كتوقع كنسمح حتى نقول ما يمكنش موراها شيء حاجه وحده اخرى غير مسرحيه ناض فاش وقعت له هاد الصفعه اوكي غادي نجيب واحد الاستاذ غادي نوض وغادي يعير الرسول وغادي يهضر على الرسول الاسلام ماشي مزيان غادي نوض واحد الشيشاني غادي يقطع له الراس ديالو يعني بالله عليكم هاد شي واش مخطأ العقول يعني الصغيرة يعني كتصدق وكتشوف كتقول اذك شي كالين انا ممصدقش تاجكش الى كانت توقعش حال هادى وهذاك شي كامل كل هذا الاطارات الفتنة وباش يعني ينوضوا المسلمين وهاداك اللي كيقلبوا عليه يعني كيشوفوا الاسلام الحمد لله كينتشر يعني علاش يعني كينتشر بواحد الطريقه كبيره وهاد كيشكل عليهم عين يعني خطر لا الاقتصاد ديالهم ما تبقى يعني بزاف الناس اللي كيدخلوا الاسلام ما كيوليووش يديروا الريبه ما تاخذوش قروض من الأبنك وكيما كتعرفوا العالم كامل كيتمشي على هاد القروض ديال الأبنك المهم باختصار يعني هما باش يشوهوا هذيك الصوره نتاع الاسلام انا راجع لكم بيت القصيد كما قلت لكم في الاول يعني واش هذه هي النصرة نتاع الرسول صلى عليه وسلم واش النصرة نتاع الاسلام صحيحه اللي كيديروا دابا الناس اللي شوفوا في الفيسبوك وفي الميديا اوكي ناض طق طق حيد الراس اوكي يعني تبتات علينا ما كانش شي واحد يقول لي لا واخا انا على يعني راي الشخصي تنقول هذا ما كانش ممكن هذاك الشيء شاني الله اعلم واش مخلصين ولا تخدم معاهم يعني هذا الشيء يعني وارد تيخدم معاهم الا كانت بصح راح يذلو هو الراس في ديك اللحظه اوكي كي تيخدم معاهم كيخلصوه تيقولوا له فوالا غادي دير هاداك بحال اللي كانوا كيديروا هنا في بروكسل بحال اللي داروا في فرنسا خدامين معاهم يعني تيكونوا عرب مسلمين يعني هذا الشيء كان معروف يعني متعامل به حتى في عهد الرسول عليه الصلاه كانوا تيكونوا الخوانه وكيخدموا لصالح العدو المهم هذا الشيء كلشي يعرفوا فوالا كيخلصوه تيقولوا غادي تنوض انت غادي نوض واحد الاستاذ احنا مصين وعاطينو شنو غادي يقول ملي غادي يقول هذا الشيء انتكم مسلمه تقطعلو راسه فوالا وهنا تي وصف هذيك الصوره نتاع الاسلام هذا رايي ديالي الشخصي نقولوا بالصح يلا بالصح يعني اوكي ناض هذاك شتم الراسو صلى عليه وسلم عايروه بالارهابي الله اعلم شنو قال فيه بالله عليكم غادي نوض نقطعلو الراس هذا الشيء فين عمره كان هذا الشيء فين عمره كان يعني الراسو صلى عليه وسلم كما كم كنتو كتعرفوا يعني في القصص الوارده مشهورة يعني اللي باين يعني فاش كان واحد اليهودي كان كيدوز محضر الرسول عليه وسلم وكيقول له السلام عليكم هذه يعني راه تنضم كل شيء كيعرفها المعنى نتاع السام الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي السام هي الموت الموتولكم يعني كيدوز كيقول له السلام عليكم هذاك اليهودي شنو تيدن في الرص يعني لا الرسول عليه وسلم ما انتبهش لهاديك يعني غادي يضحك وغادي يقول الا رد عليه وعليكم السلام ولا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف شنو كان تيقصد اليهودي يعني غادي اليهودي غادي ينفعل ويقدر يدير شي شي تصرف اللي اليهود يعني يقولوا يعني شنو بغيت نقول لكم يعني غادي يطعنوا في النبوه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا الانبياء ما ما تيغضبوش وما كينفعالوش كي وما كيعيروش هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم عرف وكيسمع مزيان شنو كيقول كي كيقول السلام عليكم وعليكم وعليكم وش كاين شي عنف شي تقطع الرأس شي هذا غير واحدة واحد المرة كانت أمنا عائشة رضي الله عنها قل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدوز هذا اليهودي وعود نفس الحالة السلام عليكم قالوا وعليكم مات أمنا عائشة كتشتم في ذلك اليهودي وكتعيروا وكتقولوا علاش وهادي وكتوبخوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا يا خديجة صور عفوا عن عائشة قال لها لا علاش علاش كتعايريه وعلاش كتسب وعلاش كتسد راسك؟ هو قال وانا رضيت عليه وكفى خليه يمشي لسبيله، اوكي هذه الاولى، هذاك آه الكافر اللي كان دخل الحاشاكم في المسجد وكان تبول وكان سيدنا كل كانوا الصحابه كاملين جالسين ونادوا بغاو قال لهم جلسوا حتى واحد ما يهضر معاه جلسوا هذا شوف يعني اقتاحم حرمات المسجد وكينجسوا بالبول ديالو اعزكم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم شافوا الحكمه قال لهم جلسوا حتى واحد ما ينوض. حتى كمل، منين كمل مشى قال لهم هزو سلد الماء سير خو الماء باش تحيد النجاسة، وجابو لعندو وهضر معاه بلا باقة وبحسن اداب، صدق هذاك دخل في الدين قال له واش الاسلام ديالكم؟ دخل في الدين ديالو بزاف بزاف بزاف، الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة وما ادراك ما الصحابة، يعني كانوا ما شاء الله انتم بلا ما نقول لكم كلشي كيعرف الصحابة والاحجام ديالهم، والقوة اللي كانوا كيمتازو بها وسيدنا عمر ما ادراك ما سيدنا عمر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيتعرض تضرب طيخ له السنان ديالو سيروا له الدم القدمين ديالو هذاك آه اللي جر له السلهام على العنق ديالو حتى ومع ذلك صحابته ينوضوا كيجبدوا السيف تيقول يا رسول الله ايدي اللي انا نقطعوا له الراس يقول له لا لا لا لا هي احسن بالله عليكم واش هذا الشيء حنا غادي نكونوا عندنا الايمان اكثر من الصحابه اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واش عمر شي واحد قطع شي واحد الراس غير الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يعني هذا كنبغي نوصل لكم يعني أنا الفكرة اللي الموضوع يعني آآ صلب الموضوع والعنوان اللي باغي نهضر لكم عليه هو أنه إنسان فاش غادي نسمع أنا وحدين داروا كاريكاتير في واحد البناية في فرنسا كبيرة، دير راسي ما شفتهاش، ماشي شغلي، وكي ما شفتهاش غتقول لي كيفاش؟ أها. مشتاج ملي غادي نسمع ماكرون قالوا هذه وهذه واش كتعرفوا بان راه المسلمين ما شاء الله اللي اكبر يعني ديانة كاينه في العالم هو حنا اللي كنهزوا لهذوك المشاهدات نتاع التلفازه ونتاع اليوتيوب ونتاع الفيسبوك ونتاع يعني المجلات والجرائد الالكترونيه يعني هما كيربحوا فلوس هذا بيزنس هما راه اي حاجه باش يربحوا الفلوس اول حاجه وباش يوسخوا الصوره ديالنا يقولوا شوفوا المسلمين شنو كيديروا إلا إيه يعني كما قلت لكم واحد سب الرسول ولا السب تقول لي لا انا ميمكنش يمكنش خاصني لا انا يعني باش نصر باش يعني ننصر ولا غادي نبين انني كنبغي الرسول صلى الله عليه وسلم خاصني بالاخلاق هادو دابا اللي كتشوفوا دخلنا عليكم بالله واحد الفيديو نخلي لكم كما كتشوفوا هنايا دابا هادو بهذه الطريقه هذه يعني غادي يعني يبينوا باننا هذا راه الجهل ما كان من احتراماتي هذا الفيديو هذا في قطار ولا ما نتم وهذا الفيديو هذا في ليبيا بالله عليكم دابا هادشي واش ماشي مضحك، والله العظيم لا هادشي كيضحك، يعني ماشي بهدشي ولا المقاطعات يعني كيمشي المرجان ولا تيمشيو لبعض المتاجر يعني العرب ولدان العرب الاسلامي كيقبطو ها لافاش كيري ها طفال ها هادي هادي، وأوكي سير لفرماسيان اصاحبي، سير لفرماسيان وشوف، إلا مشيتي للفرماسيان راه تا دوا ما المغرب، ولا شي دول عربية، كلشي تاع فرنسا، يلا وحيد اخويا هداك الدويات كاملين. دوليبران برانو مول وهاداكشي كاع لي كتعرفو اوكي حيدو هادوك الادويه كاملين تاع الكانكر نتاع الله يحفظ السيده نتاعك كلشي جاي مع عندهم واش فهمتوني يعني المقاطعه ولا الحل الوحيد هاداكشي راه انا ما كنعترفش به وبنادم الا خدم العقل ديالو يعني راه غادي يعني تقول لي شنو غادي نديرو اوكي فيك النفس هنا والقلب ديالك تنبغيو سيدنا محمد اوكي بالله عليك كتغيولادك دار تيست كل واحد يدير تيست الراسو سي عند ولدك قول شكون هو محمد بلا ما بغيتش انا يعني يعني نقص ولا نصغر منك انت كمشاهد اللي كتشوفني نقولك لك اوكي الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عنده من ولد كان تزوج من مرا يعني غير هادشي الشيء بوحدو فوق شحال داز يعني شحال كانت عنده في النبوه كان كمعمروا شحال تزوج يعني السيره الذاتيه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم السيره النبويه يعني اي واحد فينا اللي كيشوف كي راه ما كيعرفهاش هتقول لي كيفاش نسرو اوكي اخويا نسرو هو انه غادي تعلم وليداتك نتقريهم علمهم وربي فيهم حب الرسول ويعرفوا شكون الرسول صلى الله عليه وسلم منين غادي نعرف بان الرسول صلى الله عليه وسلم كنعرف في السيره الذاتيه والسيره النبويه كامله ديالو اوكي غادي ندوز الاخلاق ديالو يعني الماء المكارم الاخلاق نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اوكي غادي ندوز غادي دي نبدا ندير الاخلاق ديالو منين غادي نكون سواء كنت في اوروبا ولا كنت في المغرب يعني الاخلاق اللي كان يتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم نحاول ندير منها نكون مأدب ما كنخسرش الهضره مثلا آه في الزنقه ما كان عيرش الناس ما كنغيسيش آه ما كنتعداش على عباد الله ايماطه الادى عن الطريق يعني حسن الخلق حسن الكلام يعني هذا الشيء كامل اوكي في فراسك وربيه فولادك تنقسم لكم بالله كون كنا الاخلاق نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كنديروا منها دي 10% انا نهضر على اوروبا وكيشوفونا هاد النصارى هادو كنديروا الاخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كون راهم كيحبونا وخا غادي يقول لي شيء واحد لا ورجعوا لا يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتب تتبع ملتهم اوكي ولكن هذا الشيء يعني عن تجربه يعني هنا عايشين في هذه البلاد ملي كيشوفوا كي الانسان يعني صالح كيخدم كي مؤدب ماكياديش الجيران ديالو والله العظيم الا كيوليو كيحترمونا والله العظيم الا كاين اللي وانا في الخدمه ديالي ماشي واحد ماشي جوج من النصارى بلجيكي الناس كبار كيهضروا معي تقول لي هذا الشيء نتاع تيجبدوا على كورونا ما كورونا تيقول هذا الشيء احنا ما فهمناش وحتى الشيء اللي في الاسلام وداك الشيء احنا ما بداو الناس الحمد لله كيعرفوا كي يعني واخا يحاولوا يعني حتى تقول لي انا خاصني النفس و خاصني نهضروا على الدين راه الله سبحانه وتعالى كبير علينا الله قادر ينصر دينه وقادر ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم أغيب الله أنا أقول لكم هذه يعني القضية تحت الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض أصلاً يرسموا واحد الكارتون واحد الراجل عنده عباية وواحد واحد العبابة ولا نعرف ماذا و عليه شيء حاجة بأن الرسول كان إرهابي ولا كان كذا ولا كده شنو هذا شيء يزيل ولا ينقصه و ما سيناقصه من الرسول صلى الله عليه وسلم و لك أنني مسلم لا يعني انا خصني نبين يعني تقول لي كيفاش اوكي مثلا أعطيك على آه... اليهود اليهود كيفاش يعني واخا ما عندهمش يعني آه الله سبحانه وتعالى ما عطيهمش واحد الموطن اللي غادي يكونوا مستقرين كل كل م... يعني الناس عايشين كل مره عايشين في بلاد اليهود يعني اجي تشوف مثلا هنا في بلجيكا بجربتي الخاصه اللي كنشوف اليهود والله العظيم الى من احسن السيستيمات اللي كاينين في العالم عندهم مدارس مدارس خاصه عندهم مدارس خاصه ديالهم تيقراو فيها غير اليهود ممنوع يقرا معاهم حتى بلجيكي ولا شي واحد جاي يمشي يمشي, يمشي بلاد اخرى اليهود عندهم السيكوريتي والبوليس في بيبان هادك الشيء يا سلام يعني حنايا إلا رسول الله والروينه ونوضوا نهرسوه في فرنسا كما شفتوا الفيديو الفيديوهات دخلنا عليكم بالله دابا هذا الفيديو هذا هو باش غادي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بهاد الفيديو هذا بالله عليكم الى شي انسان نصراني كان عنده واحد الغرام واحد الشويه وكان يفكر يدخل الاسلام ويشوف هذا الفيديو هذا في نظركم نتوما حكموا راه ماشي هذه باش غادي ننصروا الرسول تعاونا بين ورا حنا راه ملي كيشوفوا هذا الشيء راه مشكل رفضه هي كبيره قروا ولادكم عباد الله باش ننصرهم كما قلت لكم كيديروا اليهود قروا ولادكم ولادكم يخرجوا علماء يعني بغينا نشوفوا حنا ولادنا في مستويات كبيرة إن شاء الله في الدراسة، كثيرة عندهم شي حاجة، كيديرو شي حاجة لا في أوروبا لا في المغرب، وراه هنا يعني في تنهضر لكم على أوروبا، يعني يعني السجون تاع أوروبا كاملة، يعني 75% تاع المغاربة، ما بغيتش نقول لكم المسلمين العرب تنهضر على المغاربة 75% عباد الله، علاش؟ يلا وهذا سؤال مطروح. علاش السجون لي كاينة في أوروبا تهدر على بلجيكا و فرنسا و إسبانيا و هولندا و إيطاليا و ألمانيا خمسة في المية الناس كاينين مغاربة و دخلو الأنترنيت و و علاش أخوتي يلا يعني مكاين لا تعليم لا آداب لا ترابي يقول لك و أنا نصر رسول الله أش هتنصر أخويا يعني ما أقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا ماشي ضد هذوك اللي ناضو ودروا التصاور في البروفيلات وذلك شي ولكن لا دكتور ندر في البروفيل ومشي نعس يا باش يشوفوني أصحابي والعائلة درت شي حاجة في البروفيل والله ما يعني هذه مناسبة مناسبة أوكي غادي نمشي أعطي نقرر ولي ذاتي أنا أعطيهم استيراد ذاتي يدرسون صعي وصلون الصحابة ونعب في الدين يعني هذا هو النصره باش الانسان يعني تطلع اولادنا عندهم واحد الغيره راه الناس هنا في اوروبا كتسولك تقول له بروفيت محمد تيقول لك اه بروفيت محمد شكون صافي نبي ولكن شنو ما تيعمسك ما عندوش هذاك في قلبه بحال اللي تربينا احنا في المغرب يعني احنا في المغرب الحمد لله من الابتدائي هما كيقروناه كي وكيعرفو كنعرفو يعني, يعني السيره نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والانبياء وكيطلع فينا هذاك الحب ولكن هنا راني للاسف يعني صعيب صعب بزاف كنت منا أخوتي الفيديو ما يكونش طويق عليكم زف كنت كتبغين ندير فيه خمسة دقائق ولا ثلاثة دقائق ولكن مشيت وكان حاول يعني قدر الإمكان ما هدرش فيه يوم تعصب لما لا إذا كانت عجبتكم هذه الطريقة هذه إنتاج الفيديوهات لما لا خليه يليعافقكم كومنتير لتحت وكل واحد يكتب لي أي موضوع بغيتهن هدره فيه على الرأس والعين يعني حتى إن شاء الله يعني كل الجو زويون، ولا كانت شي خرجات ديك الساعة وغادي نكملوا في الفيديوهات نتاع الرحالات ونصوروا لكم إن شاء الله الطبيعة، ولكن باش ما نبقاوش جالسين يعني هذا الخمول هذا وجالسين نتسنى حتى يكون الجو مزيان، عاد نخرجوا بالطونوبيل ولا بالموطور ونديروا فيديو، نبقاو نختاروا مواضيع ماشي أنا اللي نختارها أنتم اللي تختاروها، سيفطوا لي في الكومنتير، فوالا اللي عنده شي سؤال يسولني، وأي موضوع أي موضوع بغيتو. كتبوه لي لتحت، وان شاء الله يكون الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله، نهضروا على مواضيع وناقشوا مواضيع، وكنتمنى هذا الشيء ينال اعجاب ديالكم، وكنتمنى تفهموني، وهذا الفيديو هذا يعني كنت أهضر بواحد الحرقة، يعني ما كيفاش ما كنت تكون وصلت لكم فكرة أخرى، كنت شوية مرتبك، ما عرفتش خاف نقول شي هضرة ماشي هذيك، كنخاف نولي مفتي يعني في الدين، أعوذ بالله وحاشا الله باش تكون مفتي، ولكن هذا نظري ويعني ورأي ديالي الخاص، يلا خوتي تشاو. السلام عليكم